هلا يا سمي العز هلا يا حفيد الطال هلا بالحياة اللي قدومك يحليها بهالناس تتبشر على قدوم غاليها اتصال على الرقم صفر خمسه خمسه ثلاثه او من خارج المملكه